وینڈنگ مشینس آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہیں یا تو پاپ کارن کینڈیز وغیرہ یا چاکلیٹس وغیرہ دینے کے لیے یعنی آپ صرف ان کے اندر پیسے ڈالتے ہیں اور ان کے اندر آپ کی مطلوبہ چیز آٹومیٹکلی طریقے سے ان سے باہر آ جاتی ہے لیکن فرانس کے اندر ایک ایسی انوکھی وینڈنگ مشین بھی موجود ہے جو آپ کو شارٹ اسٹوریز یعنی ایک تین یا پانچ منٹ کی کہانیاں پیپر پر پرنٹ کر کے دیتی ہے تاکہ پبلک پلیٹفارم مثلاً ایئرپورٹ یا بس اسٹاپ پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے موبائل فون میں گھسنے دراصل اس کمپین کا نام ہے اینٹی سوشل جس میں لوگوں کو موبائل فون کے زیادہ استعمال کے خطرات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال کے بارے میں کیونکہ عام طور پر لوگ موبائل فون پر انہیں چیزوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ہماری اس ریئل ورلڈ سے کنیکٹ رہنے کے بجائے وہ ہمیشہ سوشل میڈیا کی ورچوئل دنیا میں ہی مصروف رہتے ہیں جس سے ان کے ریلیشن کمزور ہوتے ہیں ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کمزور ہو رہی ہیں اور لوگ بہت زیادہ جسمانی بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں